Стрічковий фундамент заливають в два прийоми. наскільки бути прискіпливим до роботи на предмет очищення горизонтального і поверхні вже залите частини від залишків грунту, тирси, армування не перерне. Краще бути дуже прискіпливим, тому що дивіться, хлопці, дівчата, залізобетон бетон, його треба, якщо у вас проходить от ви ну ви бетонуєте захватками, так, наприклад. Усім місця захватки, так? І у вас тут проходить арматура, це, це не важливо. Це може бути колони, фундамент, перекриття регіля да, і так далі, і проходить арматура. То виходить так, що обов'язково треба, щоб цей шов захватки був чистий, щоб там не було не тільки залишків якогось сміття, а навіть цементного молочка. Тому що, коли ви будете вібрувати першу цю свою частину, щебінка буде йти донизу витисняти воду котра буде вимивати цемент і на поверхні буде образовуватися цементне молочко обов'язково це треба прибирати обов'язково воно не має тої міцності котру має бетон не має ось і виходить так чому це важливо тому що якщо не дай Боже буде мусор або ви не приберете це цементне молочко то в цьому місці ви отримуєте або Розрив або дуже слабкий шар, котре буде під навантаженням розрушатися, і все. І виходить наступна ситуація: дивіться, що арматура вона працює за рахунок того, що є сепка металу з бетоном. Але коли ось тут з'являється оця пустота або мусор, то виходить, що ви не бетон до бетону стискаєте ви намагаєтесь в цій зоні, все, все навантаження бере на себе арматура, тому що бетон до бетону не прижимається. Так, це може бути один міліметр, але цього міліметру буде досить для того, щоб вийшло так, що прийшло руйнування цієї цепки арматури з бетону, ось цьому місці, і тут можуть з'явитися тріщини котрі будуть показувати що місцеве руйнування пройшло немає більше сепки зрозуміло тому е, обов'язково слідкуйте за тим щоб в зоні стиску де, де є стиск повинно бути плотно-плотно прилягати тому дуже перскрепливо за цим слідкуйте окей